خدا گوز مرئو acknowledgement شاينیر از چوریم اینجا بزیوب تار! اللہ thànhران بارش راح سمیم اللہ خداگا دادرا مار رایلر حب i referee چاوری مونیا اینجا دائما را chop التزهلا هو coach. Monate توش آ schöne. килس درسته! acompanقد fest! ¡ blades Communitys Brennan! cinch درaci! داه نه اسا ما دا اپانګ لري دا سه مکا وا اصله موسکې د دې چې موټر ته پورته شي و منو شروع شته لای و منو شروع زمالا ملاملا مشوا زمالا ملاملا مشوا زمالا اخلا بوزا اسم adamasha shahina azar kawas maya azar kawara shahena bosasha shahina da last le sara 1.5 min nazar lo da da sa tawl kardai دادا اس اللے دا د صحح دادا اس لے دا کعااس لاپا موڈر نو که دے مشورت دي و لئی دلونے مخد تان بودا اولاري بھی ناو حندل تح additive د標되는 آسلے آسلے آسلے آسلے اواز 감طر اواز ما ちماعی اواز خلو چماعی چلاعي موآクراضوا زر کاو شاہین اوازغاماد Bamkava <Gülüş> Şahina Bamkava <gülüyor> Şahina Ah Ah, ah. آفرین اسلی پورسه شیبا کې ځانله موټره ورڅه ولاي ها ګوران ځلای موږ فکر وکچ په تاسو واښوال ډیران یې نه دلته موږ شو تر ټوله ډیر شاهينه دکمن شو لکه پاته ورڅه ځانې درپه ګارنګ ته ورڅه ولاي وای زماره اوڅه خوایا جبد نه شته شاهينه هاغه شفادهوي ډیر راخه خبره دی وکړه ډیر راخه زړکا وای برمت شوب کسان باید روغ رمت هه هه پوښول پوول پوښول په